De interne reacționez, după ce jandarmii au amendat un surdomut pentru ce a strigat locinci anti PSD. Ministrul de Interne, Carmen Dan a declarat ce la nivelul jandarmeriei se desf, subliniere, oar verificări în cazul contravenției date de jandarmi unei persoane cu deficiențe de auz care a participat la protestul organizat în ziua Congresului PSD, subliniind ce, din câte subliniere tije, acolo este o eroare de redactare a procesului verbal. Din câte subliniere tiu, acolo este o eroare de redactare a procesului verbal subliniere. Ia subliniere acum a anuncat inspectorul general al jandarmeriei române, s-au dispus ni subliniere te verificuri. Sunt convins că aceste verificări se vor face foarte repede subliniere. Ieri despre rezultatul acestor verificări vă vom informa, a precizat Carmen Dan. Comandantul Gendarmeriei Române, colonelul Sebastian Cuco, subliniere, a cerut pe 20 martie efectuarea unor verificări de urgență referitoare la modul în care a fost întocmit un proces verbal de sancționare a unei persoane cu deficiențe auditive care a participat la acel protest. În spațiul public au apărut informații potrivit celor au persoană Domnul a fost amendat pentru ce ar fi scandat în timp ce participa la mitingul respectiv.